Сім'я – Панченко, Денис, Кирил, Андрій і Оксана з Харківщини. 14-річний Андрій розповідає, вони живуть в одній кімнаті дитячого садочку. Тут і навчаються, і виконують домашні завдання. – Нам дають тут їду, кушаємо, свою іноді готуємо їду теж. Ну, тут добре, норм... ну, учимося тут, -то. нормально все. Хлопець каже, покинула домівку не вся сім'я. – Ну, мама залишилася з бабусею, зараз вони ну, живуть там. Там сейчас бахает по краям. Недавно была там где-то на территории Динся битва. А сейчас, вот последний раз с мамой, сплюковалась два дня назад. Допоміг вибрати з дітям 20-річний студент, котрий навчався на лісничого на Харківщині, Микита Гридін. Хлопець каже, виїздили з села Студинок із Юмського району. Я закінчував, курс я закінчував останній курс коледжу в Кочатку під Харковом. Почалась війна і тому не зміг закінчити. Виїжджати довелося через те, що почались бойові дії сильні. Авіація літала, стріляли, влучання були по селу і через це вирішили поїхати. Вибиралися, я виїжджав з батьком з дітьми ми виїжджали на машині, і ми їхали за колоною з волонтерами. Нам допомогли тому, що машина не надто велика. Добиралися два дні звідси до нас 1100 кілометрів, там, де ми жили. Микита Гридін говорить, із сім'єю панченків товаришують. Тому і вирішив запропонувати вивести з-під обстрілу дітей. Я дружив з Оксаною, з Андрюхою. Я дружив з Оксаною Андрієм. Я не міг їх залишити. Я знав, що їх батьки не захочуть виїжджати. Я запропонував їм свою допомогу. Давайте виїдемо. І вони погодились. Денису шість, Кирилу вісім з половиною, Андрію чотирнадцять і Оксані шістнадцять. На даний момент говорить Микита з рідними, які залишились там, зв'язку немає. Там получається рядом село. Там поряд село, дамби у нас підірвали і виходить через Донець. Перегороджує, тому що Яремівка, вже село, воно вже в окупації, там три кілометри по дамбі, тобто пішим кроком 15-20 хвилин, а сильні обстріли і всі вишки розбомблені, і зв'язку немає вже третій день. На новому місці, розповідає Микита Гридін, вже знайшов роботу. Я працюю зараз. Я працюю зараз на заводі, підшуковую більш оплачувану роботу. Діти вчаться, влаштували їх тут, в школу. Все влаштовує, тепло годують, все добре, гарні умови. Тетяна Ворожцова, Віктор Кровий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.